اجمل الصوت مرحبا الزرع عبر الحقوله موجت تذهب وترجع موجت تذهب وترجع خر دوه ترعى والزرع عبر الحقوله موجت تذهب وترجع مواجد عبر الحقول امواج تذهب وترجع سخر بوافر عطاء